Castaña, do chan se apaña, metida no orizo. non é unha patraña, má custo non vayas co posto. Le castaña se alegre corpo. Castaña, castaña, do apaña, metida no orizo. non é unha patraña, má custo non vayas co posto. Le castaña se alegre se corpo. Solleiro, despois de ben secas Mete o dente Pon lume para que estean ben quentes Despois dun tempiño están preparadas Comemos castañas, castañas asadas, castañas asadas. Tamén é costume furar a tixola, brasar as castañas, a tixola mola! Hai outros que queren facelas cocidas e uncho e cachelos, castañas perdidas! Non hai desperdicio, non perdas o tempo, tanso hai que poñeren bous o peteiro Deixademe agora que convide eu, castañas, castañas, non se xas maldreu! agora a finais de outubro, comezos de novembro, que non é outra máis que o magosto, onde a castaña é a principal protagonista. Porque eh, podemos atopar a castaña de moitas formas, podemos consumila de moitas formas, pero no magosto máis aporteado ou que sobe facerse, é comila ou ben asada ou ben cocida. E tanto na forma asada como na cocida, atopamos moita, moitas cuestións científicas que son interesantes de conhecer. No caso das castañas asadas, pois eu creo que se recordades o vídeo anterior, se non por aí unha lembranza, xa saberé de que está a ocorrer. A, para a, a castaña, igual que a pataca, é rica en almidón. De feito, a castaña ten un 13% máis de almidón que a pataca. E se a sometemos ao asado, estamos sometendo ese almidón, ese o sea, azúcar, todo o asunto, coas proteínas propias tamén, que contén a a castaña como alimento vegetal que é a acción de, de calor provocando as, a, as ben coñecidas como reaccións de maquillar. Que nos explica o porquê do cambio da cor? Porque unha castaña crua, pois ten unha cor moito máis branca mentre que unha castaña asada se ten unha cor moito máis douradinha e incluso a veces se as deixamos pois, moito tempo no foco da, do lume ou no foco da temperatura maior, pois incluso por está queimadas as zonas das castañas se non batimos ben a tixola, ou non batimos ben o tambor onde as, onde as asamos. Tambén nos explica a Reaccións de Maillard o porquê temos que eh, quitarle un anaco ou darle un risco a, a casca ou pericarpio para que recobre as, as castañas para evitar que estas se stopen cando se asa porque como de ben dicíamos no, no vídeo anterior da Reaccións de Maillard tamén se forman compostos volantes mantén en pechados, pois pues, desse pericarpio poden provocar que este estope que, que quebre, que rompe que nos coida, incluso chegar a bater as castañas en nós mesmos, provocando, eh, nos paten un mollo ou noutra rexión sensible, pois pues, se atará certa dor ou certa molestia. En o caso das castañas cocidas, eh, pois pues, ocorren tamén unha serie de, de procesos químicos, como son a gelatinización do amidón, a, a retrogradación do amidón porque podemos eh, retirar esa capiña intermedia que, que se dispón entre o pericato de castaña e a castaña mesma que é a semente do castañero que esa capiña marrón que ten certa pelusinha que en estado cru pode comer pero que é desagradable comer porque ten esa pelusinha un sabor un pouquinho medio amargo eh, pois pues porque podemos retirar cando as castañas están arrefriadas É tamén o proceso de digestión enzimática das pectinas das paredes celulares desas, eh, deses vegetais como o caso das castañas ou, ou das patacas e que se me permití despois eh, afondaremos máis no caso da, do outro vídeo no que explicaremos pois, como facer purés o que está acontecendo cando facemos os purés de patacas ou os purés, neste caso, das castañas que tamén podemos e eh, eh, son dos preparacións eh, que podemos atocar das castañas son a preparación da farinha de castaña tan saudável para as persoas con celiaquia, intolerancia, laca ou glúte que eh, porque a, castaña, a farinha de castaña carece totalmente ese conjunto de proteínas que o glúteo que tanta reactividade genera nos organismos desas persoas sensibilizadas á súa presencia do punto de vista imunitario. Eh, que o mismo ocorre no caso das, das fariñas de maizo ou as fariñas de arroz que tamén carecen deste tipo de glúteo, que se facía antigamente cando as castañas, eh, digamos, se pasaban de grau de desecación para comer as cruas, eh, non había outra forma máis que moelas para facer fariña con ela pois pues, facer pán, facer produtos de, de panadería ou padería, eh, elaborar con eles eh, ese tipo de produtos para desaproveitar as castañas. Antigamente tamén se facía un proceso que hoxe en día eh, un dos produtos gourmet, ou así, digamos, máis laburosos, máis caros, que podemos atopar da castaña nos supermercados ou nos mercados, que é o marrón glacé, que non é outra cosa máis que castaña cocida que se recobre Eh, ou ben con azúcre ou ben con mel, ou ben con a mistura de ambos a que se engade eh, pues, ficores como brandy ou como o coñá pues, pues, para aportar maiores matices, maiores eh, sabores a, a este posto, esta sobremesa que podemos atopar como sobremesa gourmet ou, ou luxosa e que antes se entregaba como un método de conservación para evitar que a castaña pues, se desecase ou se o perder a calidade eh, ao longo do tempo se mantivera pois, eh, no seu xeito a xeitado. Non é algo de hoxe en día, é algo que viña de antes, o que pasa é que antes non costaba nem a mitad do precio do que costa hoxe, basicamente porque hoxe eh, pois, eh, eh, requírese de maior elaboración e eh, eh, de maior proceso, pois se aumenta o A súa e remato xa este vídeo indicandovos que en Galicia temos unha indicación xeográfica protegida de castaña de Galicia na que podedes atopar un montón de información sobre as castañas que hai no noso territorio e na que vereles que, inda que parece que non, hai moita variedade de castaña que se diferencian pola forma, polo tamaño, por como ten o piquinho para arriba bueno, por un sinfín de disposición do pericarpio que son eh dignas de, de ser consultadas. Deixo vos por aí algunha imaxe para que poidades eh observala. Eh, pois o remate deste vídeo, agradecéndoos que cheguedes ata aquí, que o vexades, que o compartades, que lle dades ao material, vos gustou, é eh, que eh vos suscribades, aínda non estades suscritos, para saber, coñecer, aprender todas estas cousiñas que acontecen nos fogos das cociñas, con as celebracións máis enxeñeras, máis populares da nosa Galicia. E, eh, por suposto, a campainha, se queredes, pues, estar enterados o día das, dos novos vídeos que vou subindo e que compartindo con vos. Grazas de novo, como sempre, e vemos nos no seguinte. Dei calabo a todos!